طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعينا الأعزاء في آخر الزمان ينتظر الخلق حسابهم في اليوم العظيم وهو يوم القيامة الذي يكون فيه بعث الله تعالى لجميع الخلائق فستفنى الأرض ومن عليها جميعاً ولكن سيبقى رجلان في آخر يوم للأرض فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنامهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثانية الوداع خر على وجوههما ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال أما والله لا عنها أهلها مذللة أربعين عاما للعوافي فيخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يترك الناس المدينة خالية من البشر إلا أنها على خير حال من النماء وكثرة الزروع والثمار فتقصدها عوافي السباع والطير تطلب أقواتها وقد حشر الناس جميعا ولم يبق إلا راعيان أحدهما من مزينة وآخر من جهينة هما آخر من يحشر فقد اتيا المدينة يصرخان على غنمهما فيجدان أن المدينة صارت خالية من البشر تكثر بها الوحوش فلا يريان إلا الثعالب فيقولان أين الناس؟ حتى إذا بلغ ثنية الوداع فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس وقد قبضا وذلك أنه لا حشر إلا بعد الموت فآخر قرية في الإسلام خراباً هي المدينة ستكون في آخر الزمان قبيل قيام القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض فيبلغ التعب والفزع من الناس مبلغا عظيما وتدن الشمس منهم دنوا عظيما حتى يصيبهم العرق بحسب أعمالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدن الشمس يوم القيامة من الخلق